Við viljum fá fleiri stelpur í tölvunarfræði og í takni greinar Einfalla vegna þess að það hefur sig að blöndu teimi þau vinna langbest saman Hvort sem að það er í háskólanámi eða bara út við atvinnum lífinu Hvort sem að það er í takni fyrirtækjum eða í öðrum fyrirtækjum Það er að umfreyta ráarpunum sem er í formið spennur í batteríinu yfir í freyvorkar sem þetta láta fóparvíðum snúast í hringum sem Frá því að við byrjuðum með stelpur tæknið, þá hefur okkur tekist að fjölgar stelpum í 12. fræðideild, svo við nefnir hana sérstaklega, úr 11% upp í 28%. Það er ákveður árangur en okkur árum, en við viljum auðvitað ná hlutföllinu upp bara í jafn kynja hlutföll. Þær farið í alls konar vinnismiður, prófað forritun, síndarveruleika, vélmenni, tölvutæting og tilrænstofu. Þar byrjuðu svolítið feimnar, en svo bara kilduðar á þetta og eru mjög áhuga samar. Geta alveg mér að vinna í svona tækni, þegar ég verið aldri, já. Ég er ekki búin að ákveða, ég er ekki alveg viss. Ég held að það sé mér kloknari fyrir því að fara í eitthvað svona eftir þetta, sko. Þetta skiptir bara máli fyrir framtíðinu, að fá líka konunum í það. Mér finnst það mjög mikilvægt að hitta einhvern sem er að starfa við eitthvað svona. Því að þá getur ég tekið með fyrirmyndir til einhvers. Mér finnst fyrirmyndir eitthvað mjög mikilvægt. það er mjög mikilvægt að hafa einhvern sem maður getur horft upp til til þess að vita að það sé einhver sem er ja. konur í sem er störrum. Stæsti er stærsti þröskuldurinn fyrir þessar stelpur að stíða og það er átt að sjá að það eru ekki einhverjar fastar típur. Þetta eru ekki bara einhverjar föllistrákar með þyggleru eða eitthvað svoleiðis. Þetta er allavega fólk og þetta er allavega konur. Þegar það sjá konur í störfum sem að þær telja sé ekki boðið fyrir þær, skiptir miklu Það skiptir líka máli að breyta í minn tæknistarfa þannig að fleiri einstaklingar sjáiu að þetta er störf fyrir þá. Þar hjálpar fjölmulega umfjöllunin bara umstelpur að tækní mjög mikið. Vísst er nota bara nauðselugust áttur í í kynningastarfi á háskólanum, hvað er hart að semst læra. Og þó helst fyrir þessa stelpur sem að vita ekki alveg hvað þær eru að fara, eru hræddar við tæknina það er þau þau sem. Ég held að það sé rosa mikið mikilvægt að stefna kynnist í mjög bara mjög stemma að þær eigar verið í tölvuleikja fyrirtæki við myndi gefa mér lík þess ég fleiri sterkur til að kynna sér þessi verkefni sem eru í leikja því að þær eigar virkilega einindi hérna. Það gæti verið bæði bara háfnætt hjá okkur. Það er alltaf frábært að geta að vita ef ég ætla að verða þetta þá er ég ekki að fara að vera endleg. svo fyrsta auðvitað og ég er ekki að fara að vera eitthvað sérstögt af því þetta á að vera eðlilegt